Hiába látszik, hogy már alakul a sorsotok, de az égiek meghívnak benneteket erre az együttműködésre, amit földi életnek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy ők adják hozzá az életet, az isteni szikrát, a tökéletes boldogságot, ahogy ez beengeditek az életetekbe, és adják hozzá a szabad döntés jogát. Minél inkább beengeditek a szabad áramlást az életetekbe, minél inkább együttműködtök az égiekkel, annál inkább fogjátok látni ti is ezt a tervrajzot.